6 Jenis Simpanan Terbaik Yang Wajib Kita Ada Saya percaya ramai yang selalu tanya soalan ini Berapa kita nak simpan dan macam mana cara paling senang untuk menyimpan secara konsisten Saya boleh relate dengan topik ini Kita nak hidup dengan duit banyak dan kalau boleh memang tak nak ada sebarang masalah kewangan. Tapi itulah masih ramai yang sebenarnya gagal dalam bab menyimpan ini. So hari ini saya akan sharekan dengan korang 6 jenis simpanan yang korang wajib ada, terutamanya untuk anak muda kat luar sana. Sebelum tu jangan lupa subscribe ke channel Direct Lending untuk lebih perkongsian dan tips kewangan terkini. Pertama sekali simpanan kecemasan. Simpanan ini sangat penting untuk kita preparekan diri kita untuk sesuatu perkara ataupun musibah yang tak dijangka Pastikan korang ada simpanan kecemasan untuk 3 hingga 6 bulan daripada pendapatan Bayangkan kalau korang tiba-tiba dibuang kerja Simpanan kecemasan inilah yang akan bantu untuk korang survive sementara Mudah saja Setiap bulan cuba asingkan 10% sehingga 30% Dari gaji untuk masuk ke dalam simpanan kecemasan Ikut kemampuan korang Contohnya kalau gaji korang RM2,000 So simpanan korang dalam RM200 ke RM600 sebulan Yang kedua Simpanan beli rumah pertama Siapa yang tanah ada rumah sendiri kan? Harga rumah pun semakin lama semakin naik setiap tahun So, saya sangat galakkan untuk korang start menyimpan dari usia yang muda ni Sebab apa? Bila kita dah start lambat akan susah nak beli rumah pertama nanti Kalau boleh, sediakan duit sekurang-kurangnya 15% daripada harga rumah untuk deposit cas guaman dan juga kos yang lain-lain Seterusnya simpanan perubatan Simpanan perubatan atau nama lainnya Takaful memang wajib ada untuk anak muda supaya korang tak terbeban dengan kos perubatan yang amat tinggi sekarang ni Secara idealnya korang perlu ada pelan pelindungan dengan caruman 5% ke 10% daripada gaji Tapi sebelum sign up Takaful check dulu pelan ataupun package apa yang sesuai dengan korang supaya tak membebankan komitmen bulanan nanti Next, kita ada simpanan persaraan Ramai yang anggap simpanan persaraan ini hanya di KOSP sahaja tetapi secara realitinya kita tak boleh depend 100% kat KOSP sebab selalunya bila dah besara duit itu mungkin tak cukup untuk kita besara dengan selesa antara sebabnya ada yang dah start keluarkan wang KOSP untuk tujuan lain waktu masih muda Selain KOSP, korang boleh bina dana persaraan di ASB Ataupun dari pendapatan pasif Macam pelaburan hartanah Ataupun simpanan emas Tapi ini bergantung kepada minat korang masing-masing Selain itu simpanan pelaburan Dah simpan duit, mestilah nak gandakan duit tersebut Betul kan? Melabur adalah cara yang paling mudah untuk gandakan duit kita Tapi sebelum itu, kita kenalah ada duit dulu So, pastikan korang ada simpanan untuk pelaburan Simpan dalam 5% daripada gaji ke dalam simpanan pelaburan atau boleh ikut kemampuan korang sendiri untuk beginner saya suggestkan untuk start dengan ASB dan unit trust dulu dan yang terakhir sekali simpanan kahwin bila kita kira-kira kos kahwin ini sebenarnya agak tinggi jumlahnya buat simpanan kahwin seawal yang mungkin dan set target simpanan korang contohnya nak kahwin lagi 5 tahun Anggarkan berapa kos yang perlu ada Dan start bina simpanan kahwin korang sekarang Tetapi kalau korang rasa tak sempat nak menyimpan Untuk duit kahwin Korang boleh juga pertimbangkan buat loan kahwin Yang ini korang boleh bincang dengan pasangan korang dulu Bergantung pada situasi kewangan masing-masing Sekian saja perkongsian saya untuk hari ini Kalau anda perlukan kewangan tambahan Boleh semak kelayakan pinjaman peribadi secara percuma Link saya ada setekan di ruang discussion di bawah